Привіт-привіт! Тренування на прокачку сідниць з гантелями. Якщо в тебе немає гантелей, ти можеш взяти в руки пляшки з водою. Я твій тренер Лагартіша. І ми починаємо з випадів. Перший підход ми будемо робити без ваги, тому що це розминка. Ми відступаємо назад на ширині пліч. Тобто не ось так. Ми ноги залишаємо на ширині пліч для стабільності. Стопа, коліно дивляться чітко вперед. І з цього положення ми опускаємося вниз. Слідкуємо за тим, щоб коліно було чітко над п'яткою і не зміщалося вперед. Коли коліно зміщається вперед, це теж правильно. Просто більше навантаження на квадрицепс. Коли ми переносимо вагу назад, більше навантаження на сідниці. А це якраз то, що нам потрібно. Ми виконуємо по 15 на кожну ногу. Готово? Працюємо. Один. Два. Видих завжди на зусилля, тобто на рух вгору. Три. Повільно вниз. Чотири. Тобто вниз ми не падаємо. П'ять. Слідкуємо за тим, щоб коліно не валилось всередину. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13 14 15 Закінчили. Змінюємо ногу і працюємо. 1 2 3 4 5 6 7 Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Кілька секунд відпочиваємо і переходимо безпосередньо до тренування з вагою. Готова. Взяли в руки гантели. У мене по 10 кілограм. Ти бери такі, як буде тобі складно. Вага для того, щоб м'я заросли, повинна бути важка. Готова? Працюємо. Один. Два. Повільно вниз. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Кілька секунд відпочиваємо і змінюємо ногу. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Відпочиваємо. І повторюємо ще два рази. Вага для того, щоб м'язи росли, повинна бути важка. Для тебе. Ти, ти чуєш, як я дихаю. Мені важко. Комусь важко 2 кілограми, комусь 5, комусь 10, комусь 50. Дивись по собі. Я рекомендую для дому, якщо ти думаєш, які гантелі купити. У мене на Борні я можу довішувати блінчики і змінювати вагу. Тобто з часом я зможу цю вагу підвищувати, плюс я можу брати різну вагу на різні вправи а ми відпочили і продовжуємо готові Трох назад і працюємо 1 2 3 4 5 слідкуй за коліном 6 щоб не рухалось вперед 7, щоб не валилось зсередину, 8, 9, 10, ми вниз не падаємо, 11, 12, однаковий темп вниз, вгору. 13, 14, 15, кілька секунд відпочиваємо, якщо тобі не потрібен відпочинок між ногами, скажімо так, а, між ногами, як то звучить? Коротше, ти зрозуміла? То ти недостат... недостатньо важко працюєш. Щоб м'язи росли, має бути важко. І працюємо. Один. Два. Якщо ти хочеш просто підтягнутися, три, скажімо так, бути в тонусі, чотири, то тобі не обов'язково прям велика вага. П'ять. Шість. 7. Якщо хочеш, щоб росло. 8. 9. Треба вага. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Закінчили. І... І ще один підхід у нас. Мені довелося змінити кут зйомки, тому що вийшло сонечко і світить мені прямо камеру. А у нас ще один підхід. Готові? Працюємо. Крок назад. І один, два, три. Видих на зусилля. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчили, змінили ногу і працюємо. Один. Не забуваємо про коліна. Два, три, вниз не падаємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Хух, голови куда? І відпочиваємо, п'ємо воду, і переходимо до наступної справи. З вагою у нас буде більше довший відпочинок, тому що треба, щоб м'язи стягали відновити молекули АТФ. І наступна вправа у нас буде дуже схожа, але інша називається присід ножиці. не знаю, чому називається присід, бо це більше як тяга. Ми відступаємо трошечки однією ногою назад, ось так. В випаді ми відступали далеко, зараз ми просто трошечки відступаємо назад, щоб на цю ногу навантаження взагалі не було. Просто ми її прибираємо із роботи. Плечі назад і вниз, і з цього положення ми нахиляємося вниз, відводячи стегна назад. Тобто, не в спині, ми просто відводимо стегна назад, коліно згинається наскільки йому треба, ми кладемо груди на стегно. Тобто ось такий рух. І назад. Вниз. І назад. Коліно залишається чітко над стопою, воно не рухається вперед взагалі. Ми просто стегно відходить назад і вгору. Таких ми виконуємо 15 на кожну ногу. Готова. Я почну з правої. Плечі назад і вниз. І працюємо. Один. Два. Не треба опускатись прям зовсім низько. Три. Рівно до того, наскільки тобі дозволяє чотири розтяжки. П'ять, тому що, дивись, якщо я нахиляюсь нижче, у мене, бачиш, круглиться спина. Шість, це тому, що мені не вистачає розтяжки в біцепсі стегна. Сім. Вісім. Настільки, наскільки можеш. Дев'ять. Десь до руки, до середини голоді. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Змінили ногу. І то сам Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Відпочиваємо. І наступні три підходи. Ми будемо робити з вагою. О, сонечко знов сховалася. Ну, вже не буду нічого міняти. Добре? Готові? І працюємо. Під вагою твої плечі будуть тягнути вниз, щоб не стутулитись. Плечі назад і вниз. І працюємо. Один. Два. Вниз. Гору. Три. Видох. рух Гору. Чотири. Слідкуй за тим, щоб коліно не валилось всередину. П'ять. Шість. Тобі не треба випрямлятися. Сім. Прямо ж так повністю. Вісім. Просто ось так піднялась. І назад. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. 15. Змінили ногу і працюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчуємо. Фух. Відпочиваємо. І... І ще два рази. Сподіваюсь, тобі подобається тренуваннічко. Це тренування не для новачків. Якщо ти новачок, раджу ти можеш робити то саме просто без ваги, або знайти у мене на каналі тренування для новачків. Тому що завтра, особливо післязавтра, ти свої сідниці відчуєш. Сьогодні не відчуєш. Ти не, по не повинна відчувати сідниці чи інші м'язи під час тренування. Ну ти можеш відчувати, можеш не відчувати. Це не має значення. Це не є індикатором, як правильно ти працюєш. І чим більше вага, тим менше ти будеш відчувати. Yes. В Інстаграмі я пояснюю, чому. Я там багато чого пояснюю, тому підписуйся на мій Інстаграм. Така собі хвилинка реклами. А ми продовжуємо. Якщо тобі треба довше відпочивати, став на паузу. Але я не рекомендую відпочивати більше, ніж півтори хвилини. Готова? Працюємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Тринадцять, п'ятнадцять. Пфу, змінюємо ногу і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11 12 13 14 15 Закінчили. Відпочиваємо. У нас ще один підхід. Обов'язково напиши в коментарях, чи сподобалось тобі тренування. І якщо в тебе буде кріпатора в сідницях завтра і особливо післязавтра, теж про це обов'язково напиши. Щоб я знала, може вам треба важче. Складно одночасно і тренуватись з великою вагою говорити, але таке життя, така доля сільського ютубера. Да. Працюємо. працюємо. Ще один підхід. Готово? Погнали. Один. Два. Слідкуй за коліном, чітко над п'яткою, три. Дивиться вперед, не валиться, всередину, чотири. 5, опускаємося до середини. Голоні 6. Повністю не випрямляємося. 7, 8, 9, 10, 11. Якщо ти займаєшся дома, 12, я рекомендую займатися в босоні. 13, 14, 14, 15. Я в красивках тільки тому, що я на вулиці. Що вдома, що в залі. Я займаюся босоніж, ну, присід а, на ноги на сідниці тренування. Змінили ногу, працюємо. Один, два, три, тому що нічого не дасть тобі більше стабільності, чотири, ніж твоя боса стопа. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Ти можеш відчувати розгиначі гна тут, нижче попереку. Якщо в тебе були поперек, ти щось робиш не так. Можливо, ти його ось так перепрогинаєш. Цього робити не треба. Не прогинай поперек, тримай таз в нейтральному положенні. Але нижче попереку розгиначи стегна. Якщо вони в тебе слабші за твої сідничні, чи біцеп стегна, ти можеш ось ці місця, ось десь звідси це воно починається, і до сідниць, ти можеш це відчувати. Це нормально. Тому що ці м'язи розгинають, крім сідниць, сідниці зараз скорочуються і розгиночі стигна а, хребта розгинають твій хребет. Вони в цій вправі, в тягах, теж працюють. І у нас наступна вправа, і наступна вправа у нас якраз тяга. Спочатку ми виконуємо без ваги для розминки. Ноги доволі вузько, прям, щоб між ногами був десь ось кулачок. Ноги вузько. З цього положення плечі назад і вниз. З цього положення ми відводимо стегна назад. Спину не перепрогинаємо. Тобто ось такого прогибу не повинно бути. Я це часто бачу. Це погано, дає навантаження на поперек. Стегна в нейтральному положенні. Спина рівна, плечі не сутулимо. І з цього положення ми відводимо стегна назад. Назад, опускаючись вниз. І піднімаємося. Опускаємося. Не треба опускатись дуже низько. Дивись, якщо я опускаюсь дуже низько, у мене круглиться спина, тому що недостатньо розтяжки в біцепсі стегна. Тому ми опускаємося до середини. Голені, може, трошки вище. І назад. Таких ми виконуємо 20 повторів. Готово? Працюємо. вниз. Один. Видих на рух воруд. Два. Робимо повільно, щоб зрозуміти рух. Три. Тобто ти не нахиляєшся рухом тут. Не ось так. Чотири. Стегна назад. П'ять. Шість. Сім. Руки можна прям вести по стегнам. Вісім. Для того, щоб зрозуміти рух. Дев'ять. Тобто не ось так, а просто 10. Введемо руки по ногах. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дев'ятнадцять, двадцять, закінчили, кілька секунд відповідаємо, відпочиваємо, тут нам не потрібен довгий відпочинок, це була така розминочка. Беремо нашу вагу і робимо те саме з гантелями. І повірний мені, це одна з найкращих прав для сідниць і для біцепсу стигна, який, власне, підкреслює, Наші сіднички, бо знаєте, розказують. А, типу, о, підкача... накачати сідниці, не накачавши ноги. Блін, ніколи в тебе не буде красивих сідниць, якщо ти не будеш тренувати і ноги також. Все тіло працює в комплексі. Готова? Плечі назад і вниз, поперек в нейтральному положенню, тобто ніяких ось таких прогинів. І працюємо. Один. Два. Повністю не виправляємось. Три чотири тобі не треба аж так вставати. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Голову ось так, гору теж не закрутити. 13. Під макушки до копчика 14. Пряма лінія 15. 16. Не даємо зайвого навантаження на хребет. 18. 19. 20. Закінчили. Відпочиваємо. Я собі докину ваги, тому що а, різні вправи ми можемо виконувати з різною вагою. І, наприклад, двох двохногі вправи ми можемо взяти більше ваги, ніж коли ми робимо по одній нозі. Якраз в цьому кайф на борне -хантелі. Тому, якщо ти розглядаєш, а, думаєш про те, що про приплін важко тренується, вибач, складно мені говорити. Якщо ти розглядаєш варіант інвестиції в гантелі, я рекомендую брати на борні. Готові? Працюємо. Один. Два. Це в мене зараз в руках. Три. В кожній руці. Чотири по 15 кілограм. П'ять. Шість. Але тобі не потрібно одразу. Сім. Так багато. Вісім. Ти можеш почати з двох, трьох, чотирьох, пяти. Десять. Скільки тобі? Одинадцять. Дванадцять, важко, тринадцять, чотирнадцять, я просто тренуюсь давно, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Коли ми опускаємо вниз велику вагу, ми не нахиляємося, ми присідаємо. Це важливий момент. Не тільки, коли ти тренуєшся, а коли ти, наприклад, щось важке піднімаєш, кладеш на підлогу, пакети в магазині. Не знаю, якщо ти тягаєш щось важке, ти не нахиляєшся за, воду, за вагою, присідаєш і встаєш. Тоді все навантаження йде на ноги, а не на твій поперек. П'ємо водичку, відпочиваємо. І у нас ще один підхід. Готово. Працюємо. Дивись, я не нахиляюсь ось так за вагою. Бачиш, якщо я так нахиляюсь, то у мене все навантаження піде сюди на спину. Я присідаю і все навантаження йде на ноги. Беру вагу і з нею піднімаюся. Лайфхак. Дитину так само. Я не нахиляюся за дитину, я завжди присідаю. І працюємо. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Тут так само, в усіх справах, шість стояючих, слідку за тим, щоб коліна не ввалилися всередині. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20. Фух, закінчили. Відпочиваємо. І в нас ще одна вправа. Не забувай для того, щоб сідниці росли, крім тренування, з вагою. Обов'язково з вагою. Тобі треба харчуватись. Їсти достатньо білків, достатньо вуглеводів, їсти в профіциті калорій. Або в маленькому дефіциті, якщо ти хочеш підкачати сідниці і просушити живіт. Але це потребує дуже такого скурпульозного підходу. Якраз, якщо ти хочеш одночасно нарощувати і підсушувати, це прям дуже скурпульозного підходу потребує, не так. Легко, як схуднути, наприклад, а, да? але по посиланню в описі відео ти можеш знайти гайд по харчуванню для набору і рекомпозиції. А у нас ще одна вправа і це будуть присідання з широкою постановкою ніг, скажімо так, присідання тяга, тому що ми одночасно будемо нахилятися, тобто ми ставимо ноги широко розвернуті. Сторони десь на 45 градусів. Перший раз ми робимо без ваги. І я буду присідати і трохи нахиляти корпус вперед. Тобто буде рух ось такий. І з цього положення я одночасно не стаю і потім розгинаюсь. І не розгинаюсь, а потім встаю. А я це роблю одночасно. Я розгинаюсь і піднімаюсь вгору. Опускаюсь вниз, піднімаюсь вгору. Слідкуємо за тим, щоб коліно не валилося всередину. Ось так це погано. Готові? 20 раз. Працюємо. Повністю не встаємо. 2, 3. Без ваги це не відчувається. З вагою тобі дуже ми повністю не встаємо. І ти зрозумієш чому. 5, 6, 7. Знову ж таки, не перепрогинай поперек. 8, не відтопирий. Поки назад. 9, 10, 11. Дванадцять, 13 14 15 16 17 18 19 20 Закінчили. Кілька секунд відпочиваємо. Тут нам не потрібен великий відпочинок. Беремо вагу і будемо робити це з вагою. Готова? Працюємо. Взяли вагу, ноги широко. Вага перед собою. І погнали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Відпочиваємо ще два рази, останні п'ять, в двох ногах, в, в правих, скажімо так, вже мають бути прям важкі. Відпочиваємо, трошечки ще залишилося, не шкодуємо себе, ми в цьому разом. Не знаю, як ви, я нічого не відчуваю, ну, я відчуваю м'язи, що вони працювали, але прямо під час виконання вправи я нікого не відчуваю м'язи, і нічого, все норм, тому не вірте тим блогерам, які вам будуть розказувати про відчуття м'язи якщо воно необхідне для росту. Тому що якщо ми зробимо ту саму вправу без ваги 50 разів, ми накачаємо туди кров і ми відчуємо. Але стимулу для росту це нічого не дасть. Тому що відчуття м'язу, печіння м'язу, це накачування м'яз крові. Я буду говорити про це постійно, щоб ви не думали, "А, я відчуваю, наприклад, тут. Тому що в цих присіданнях, якщо в тебе слабкий квадріцепс, ти будеш його відчувати, печіння в ньому. Не тому, що він більше навантаження бере. І не тому, що ти робиш щось неправильно, А просто тому, що він слабший за твої сідниці. Тому не звертай на це уваги. Завтра ти все відчуєш, що у тебе працювало. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Слідкуй за колінами. Сім. 8, щоб не валились всередину, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Фух. І у нас ще один раз. Ще один раз. Не знаю, як ти. Я тренування на ноги одночасно обожнюю і ненавиджу. Чесно. Готова, ще один підхід. Не жаліємо себе, працюємо. Хух, працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.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 Закінчили. Фух, фух, на сьогодні все. Якщо ти нарощуєш м'язи, я не рекомендую тобі робити кардіо після силового тренування. Якщо ти хочеш робити кардіо, роби в окремий день. Не забудь потягнутися. Це дуже-дуже важливо для відновлення, для розслаблення м'язів. Тут ти можеш бачити розтяжку після тренування. Я твій неправильний тренер Лагартіша. Бувай.